Marian Vanghelie a răbufnit în fa a judectorilor, când voi vorie vorie sublinierea multe lucruri frumoase în spațiul public. Laura Codruca Covesi o să aibă probleme mari în curând, amenint Marian Vanghelie chiar în instant. Fostul primar susține ce vor aprea noi dezvăluiri care se arată modul în care lucrează Direcția Națională Anticorupție chiar zilele acestea. Pândaș voi sentin ca vorie sublinierei multe lucruri frumoase în spațiul public, le-a spus Vanghelie judecătorilor care decid dacă îl arestează din nou, la cererea procurorilor DNA, potrivit Antena 3. Noi suntem dna, nu ne este fric. La remarca asta ce se spun, eu sunt bolanii, nu-mi e fric. Eu cred ce orice om se la cap de să seama ce după 10 ani de nenorociri trebuie să se peletească într-un fel. Nu sunt eu cel care critic i Atâia mii de oameni cerora li s-a nenorocit via, trebuie să peleteax. În istorie la noi asta a s-a întâmplat. Au peletit toi la un moment dat, a declarat Marian Vanghelie.